Efter tålmodig väntan så har vi fått in Teltonica Rut 360 på lager. Jag tänkte göra en snabb unboxing och berätta lite mer om vad som finns i den här kartongen. <skratt> Teltonica RUT360 levereras i en träkramande och naturvänlig förpackning tillverkad av brun karton. Och det är ju inte förpackningen som kanske är den stora anledningen till att man köper Teltonicas routrar utan det som finns i den. Och i den här kartongen så finns det, som i de flesta fallen med Teltonikas produkter, ett nätaggregat, antenner till routern, en router, nätverkskabel och en liten simkortsnål att peta ut simkortet med eller trycka in resetknappen om någonting har gått snett vid konfigurationen. Routern ser ut så här. Det alltså är en helt aluminiumrouter. Den har två stycken nätverksportar på ena sidan och en molexanslutning för nätaggregat. Eller för den delen för en larmingång och en reläutgång som sitter i molexdonet. Då fungerar det naturligtvis inte med det medföljande nätaggregatet utan du måste beställa till någon av våra specialkablar. Men då kan du utnyttja den för att skicka sms till enheten och styra något eller få ett larm om någonting händer. Här hittar du också simkortsläden och en enkel signalindikering för vilken mobiltäckning du har på platsen. På andra sidan fyra stycken antennportar, två för wifi och två för 4G. 4 g antennerna har SMA-anslutning och WiFi har RP-SMA, precis som det brukar. Och du kan naturligtvis byta ut de här antennerna till något annat som passar dig bättre. Om du ska montera den i en kapsling, montera den med en fasadantenn eller hur din installation ser ut. Teltonica Route 360 det är då alltså ett alternativ till Teltonicas Route 240 och den här routern den är lite mer hotad med aluminiumpaneler vilket Route 240 inte har. Den har kraftfullare wifi och dessutom så har den då LTE Cat 6. LTE Cat 6 ger en högre uppkopplingshastighet men kanske framförallt möjligheten att utnyttja flera kanaler från basstationen än med Route 240. En sak bara att tänka på att även om den routern har en uppkoppling i luften på upp till 300 megabit per sekund så har du en strypning i nätverkskontakterna för de klarar max 100 megabit per sekund. Möjligt att du kan då använda wifi och få en högre anslutningshastighet den vägen men bra att känna till, inga gigabithastigheter hastigheter alltså i nätverksporten då får du gå upp till någon router i rutx X-serien istället. Den här routern, den är kompakt, kan monteras då antingen på ett väggfäste eller på dinfästen. Det finns flera olika alternativ på fastsättningsmetoder på vår hemsida. Så för att summera det, tycker jag att RUT360 är en bra, robust router, lite vassare än Teltonicas RUT240 som är en populär router. Framförallt att den är helt aluminiumkapslad och dessutom har både LTE, CAT6 och lite kraftfullare wifi. Om du vill veta mer om RUT360 eller på något sätt komma i kontakt med oss så vänd dig till vår kundtjänst om du når via vår hemsida. Där du antingen kan chatta med dem eller så hittar du telefonnummer och ringer. Tack så jättemycket för att du lyssnar på den här korta videon. Ta hand om dig. Tack och hej!